الحاجه تثبت والتالي التالي للاسف مثالي بتسب تجداي تحتمت القصه ع لسانك مخلص ضريحه من قبل ما يسلم لازم من اخر كل واحد بيعاني من جسمك الواعي من وجان و انت ناوي يغمس شكيت بحالي وكلماتي والصاحب بالصاحب كنت بالي خايف نثرك دبالي اصدقها بل فين تثمر بقا تذاكره بيه على ايامي البفلم بحاول الحق الفكره محدش بداري يخرج شعنالي بتفرق النظره تاتي بتخلف في طرق تانية للرد البطء غالبا شكل العطل سايبه على الجنب لانه عطل فيش حد شايف عن جد في اسر مستقبلا بعيد مش قايل عن خطة للشعب تايه والخطوة عن الف شايب يخصنا على البنك مش معنى اكون في مع موقف مع منافق توني موقف باص أمزب من قذارة الارض اللي تحتك انا مش راسك ولا الاذى اللي طب في حاطك اسمي ممكن بس ما في حال طلعت كلمة حق من تحت ضافك اسمعني الشرط حيقتل طاقتك ما يتضلش وراه باعتباره اخذ اغراضك هو طاردك تمسك حالك في وقت الطارد تلفت لما تواجه قدرك تند اصابت عد ارباضك تحل خضام محل خياطه الدولة, لولا حل اندشر. شف الشرق الدوله بس اي شرط الشرق وجورك بس بس تضرر عالدور بجد مضرب دوره من صح بتخرب بمبنى عوره شمس بعد الساعه <تصفيق> والتغيير والنظرات والتعبير والاطلاق والتخزين والأفكار والتخريب والصور صار بفلسطين واللي التدريب صار الاحجار مشنوق <تصفيق> والانضباط والتوقيت الاصرار والتعديل الثمار والتهجين اللي راح والبجيك الاسرار في لا الافراد والكثير الصباح والتخدير النظام والتفكيك الاصحاب والمعدية ضلك عيد لتتوازن ضلك عيد لتتوازن ماسك ضلك بطل دوطل. Structure stuck the way. right talk, talk. in the the the